Hyvä ikä-testipaketti on suunniteltu ikäryhmälle 60 plus. Testipatterin valituilla testeillä pyritään kiinnittämään huomiota asiakkaan suorituskykyyn, terveyteen, jaksamiseen ja ehkä myöhemmin arjessa selviytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Alkumittauksina mitataan pituus, paino, verenpaine, vyötärölantio mitat sekä kehon koostumuksen mittaus. Alkumittausten yhteydessä käydään läpi asiakkaan täyttämä terveyskysely ja jutellaan mahdollisesti kuntotestien tekemiseen vaikuttavista asioista. Alkumittausten yhteydessä testataan myös tasapaino sekä hartiaseudun ja selän liikkuvuus. Kestävyyskunnan arviointi voidaan tehdä starttitestistä tutulla pyörätestillä, jossa testattava hengestyy ja hikoilee vähintäänkin kohtuullisesti, tai sitten haluttaessa kevyenä leposyketestinä, jossa seurataan sykettä levossa noin viiden minuutin ajan. Leposyketestissä tuloksen laskentaa vaikuttaa myös asiakkaan paino, ikä- ja liikuntaaktiivisuus. Lihaskuntatesteihin valitaan testejä asiakkaan suorituskyvyn mukaan, joten testeihin voi tulla hyvinkin matalalla kynnyksellä. Testien avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan motivaatiota huolehtia omasta suorituskyvystä, varsinkin niiltä osin, jotka kaipavat ehkä enemmän huomiota. Mikäli hyvääkäytesti kiinnostaa sinua ja haluat kuulla siitä lisää, niin ota yhteyttä Paavonurmin keskukseen.